x-ray لفيت الدنيا كتير بس لسا انتي في البال ولما رحت انتي للغير ما اخترت الحب اخترت المال خليكي بس بايدى أشوف أنتي انت اني بايد نجاح خليكي بس بايدى كون انت وكافي كنت اتمنى لو ما رحتي بس حالي كتير لشك كنت اتمنى لو ما بعدتي قصة حب بس طلعت فلك ولما انت تكوني ولما تكوني اليوم بس حد بقرأ كل ذكرى اليوم لسا فيها بشوفك جنبي كل ما بنساكي برجع طيب بس بحضني بلاقي بتدمع كتير لما بتذكر سيرتك قدامي كل ما بمسك بالدنيا برجع بفقد امل بلاكي لا لا تروحي ليله دمعة عيني ما بتنساكي البنت الدخلت قلبي هي اللي ما خلتني نام كنت عم كذب قلبي لما تعبى هو هموم وجراح يا عيوني احكي فيكي احكي شوي عن يلي راح واحكي عن حبنا كيف كان وكيف هالصدا لاتسيب الحب لاتسيب الكف عم عايش جو بهالليل يا يعني ريتني الدمعة اللي بعيونك اليوم قاعدة بتصير كنت مفكرك من لوني بس طلعت انتي بالعكس عم بشكي من الليل وكل ذكرى حرقتها الشمس يا ليل بكفي طفي شغل موسيقتي وعلق كل شارع برويها القصة ولسه بشوق منك مستني كم من ذكرى في بالي والدمعة اليوم حرقتني طب شوفي قلبي كيف وكيف هسا من دونك مطفي لبيت الدنيا كتير بس لسه انتي في البال ولما جنتي بس بعيد اشوف بس, <تصفيق> بس انتي في البال ولما رحت انتي للغير ما اخترتي الحب اخترتي النار خليكي بس بعيد اشوف انت اللي خليكي بس بعيد اكون انت نسيتي ترجع لي خليه بس بعيد اشوف انت من بايدن جاي خليكي بس بعيد يكون انت نسيتيني وكافي